Bilakah waktu yang sesuai untuk melakukan korban? Korban akan dikira sebagai korban apabila ianya dilakukan bermula dengan terbit fajar, Iaitu bermula masuknya waktu subuh pada hari raya Andil Adha iaitu 10 Zulhijjah. Tetapi ianya disunatkan, disembelih selepas solat hari raya. Maknanya boleh nak sembelih bila masuk saja subuh. Cuma digalakkan afdalnya adalah selepas mayang hari raya. Pada hari raya pertama iaitu hari raya Andil Adha 10 Zulhijjah. Dan juga 11, 12, 13 dipanggil sebagai Hari Tashriq.